فان الأعظم في التاريخ قضى على حقبة من تاريخ الكون وبدأ الحقبة الجديدة فهي سفينة واحدة بكل ما فيها بقيت على الوجود قصتها نعرفها جيدا ولكن وجهتها ومكانها هو الأمر الغامض وحتى أكثر من أربعة آلاف عام والأبحاث حتى اليوم لم تتوقف عنها والسؤال الأهم سفينة نوح أين هي الآن؟ الطوفان العظيم هي أشهر قصة في العالم والتي تخفي إلى الآن لغزاً واحداً نحاول معرفة حقيقته فالطوفان الذي غير وجه الأرض وأمات البشرية كلها إلا القليل انحصر ولكن السفينة التي أنقذت البشرية برحمة الله اختفت من دون أي أثر ملموس عن المكان الذي رست فيه منذ آلاف السنين وسنتحدث اليوم مشاهدينا الكرام إن شاء الله تعالى عن الطوفان العظيم في الحضارات ومسار سفينة نوح عليه السلام وأين رست تلك السفينة وما هي المواد المصنوعة منها وما شكل هيكلها وموقعها الآن تتداول الأجيال منذ قدم الزمان قصة الطوفان العظيم إلا أن هذه القصة التي تحدثت عنها الكتب السماوية تحدثت عنها الحضارات القديمة أيضا ولكن بصيغ وأسماء مختلفة إلا أن جميع القصص أجمعت على أن طوفان أهلك العالم وسفينة واحدة أنقذت البشرية وما تبقى من كائنات حية وأنها رست على جبل ولكن هذا الجبل ما زالت هويته غامضة ومجهولة حتى الآن لكن قصة الطوفان تحمل عبرة أساسية تتعلق بغضب الله عز وجل من الفساد الذي طغى في الأرض وكعقاب للبشرية أنزل الله عز وجل عليهم الطوفان العظيم ليكون عبرة للأجيال القادمة ولهذا أمر الله عز وجل النبي نوح عليه السلام ببناء سفينه كبيره لانقاذ زوج من كل كائن حي على وجه الارض ومن امن معه واهل بيته عدا الذين كفروا قيل زوجته وابنه اللذان كانا كافرين قال الله عز وجل في القران الكريم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 أن الآلهة ضاقت ذرعاً من الضجيج الهائل، فقررت إهلاك البشرية بشكل مريب للتخفيف من هذا الضجيج، وكان هذا أمراً مرعباً، أما شكل السفينة والمواد المصنوعة منها، كان موقع جدل كبير بين العلماء والحضارات، فالبداية مع الدين الإسلامي، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فجاء وصفها في القرآن على أنها فلك، والفلك هو الشكل الوعائي الذي يشبه شكل قوارب النجاة، أما المواد المصنوعة منها أخبر الله سبحانه وتعالى أنها ذات ألواح ودسر، فالألواح يقصد بها الألواح الخشبية، أما الدسر فهي مسامير السفن، ولكن البحارة العرب في القرون الوسطى استبدلوا الدسر المعدنية بحبال تربط أجزاء السفينة حتى يستطيع راكبوها إصلاحها بكل سهولة. لكون المسامير المعدنية تصدأ بسهولة ويصعب إصلاحها فأصبحت الحبال التي تستخدم بدل الدسر المعدنية تسمى دسراً حتى ذهب بعض المفسرين إلى القول بأن دسر السفينة المذكورة في القرآن هي حبالها هذا الوصف يشبه إلى حد كبير الوصف الذي وجده علماء الآثار على الألواح الحجرية والطينية التي تعود إلى الحضارة القديمة استمعوا مشاهدينا إلى هذه القصة. في عام 1948 عثر ضابط بريطاني على لوح طيني مثير للاهتمام أثناء وجوده في الشرق الأوسط، ولكن قيمة هذا اللوح الصغير لم تعرف إلا بعد 40 عاما بالصدفة. بعد أن قرر ابنه أخذ اللوح إلى المتحف البريطاني ليتبين بعد دراسة اللوح الذي يعود عمره إلى أكثر من أربعة آلاف عام أن الكتابة التي عليه تتناول شكل قارب كبير وقصة طوفان عظيم وبحسب اللوح يدور حوار بين إله البابليين وبطل الرواية اترهاسيس إذ يطلب البابليون من أترى أن يهدم منزله ويبني قاربا على شكل دائري والملفت والغريب أن اللوح الحجرية يتناول بالتفصيل شكل القارب وأبعاده التي كانت منها أيضا بعض الخشب وبعض الألياف النباتية كالقصب والحبال أما في ثقافة الجلجامش فإن القارب على شكل ناطحة سحاب مما أثار استغراب العلماء حيث تساءلوا إن قارباً على شكل ناطحة سحاب مربع وهو مليء بالحيوانات ألا يكون مصيره الغرق؟ لا أحد يعلم أما في التوراة فقد طلب من نوح صناعة تابوت ضخم وأن يطليه بالقطران كي لا تتسرب إليه المياه إلى ما يشير إلى أن شكل القارب كان على شكل طولي هذه النقطة الجدلية المتعلقة بشكل أو المواد المستخدمة لصنع القارب كانت في الحضارات القديمة تتناول القصص الشهيرة شفاهياً في بادئ الأمر ومن ثم عن طريق النحت على الألواح الطينية والحجرية لذلك ضياع هذه الألواح أو تلفها أو إعادة كتابتها مرة أخرى يؤدي إلى تحريف بعض المعلومات أو تغيرها بدون قصد أما مسار السفينة التي مشت فيه والمكان الذي رست فيه فهو محل جدال وقد كان هناك عدة أجوبة أبرزها ما طرحه العالم المصري الدكتور محمد البسطاويسي في إحدى الجامعات السعودية أن الطوفان انطلق من شمال اليمن وانتهى في بلاد الشام ومر بالأراضي السعودية وقد استند في بحثه إلى بعض آيات القرآن الكريم والدراسات الهيدروجينية وتحليل صور للأقمار الصناعية ولفت إلى أن نقطة البداية للاستدلال على مكان الطوفان تناولت البحث عن التنور أو البركان الذي ورد ذكره في القرآن الكريم ولكن أين رست سفينة نوح وأين موقعها اليوم؟ فقد حدد القرآن الكريم المكان الذي رست فيه إذ يقول الله تعالى وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين فقد اختلف العلماء في أن السفينة رست على جبل الجودي في مكة المكرمة وقال البعض إنه يقصد به جبل في منطقة الموصل العراقية وقال آخرون إنه جبل في تركيا قال بعض العلماء إن الأصح أنه جبل الجودي بالسعودية فقد قال نوح عليه السلام وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين